أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فيه سكينة من ربكم وبقية، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملاك. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل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 لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه، وايده بجنود لم تروها، فانزل الله سكينته عليه، فانزل فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا والله عزيز حكيم. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي انزل أنزل <تزنى> السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض.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 فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين، فأنزل الله سكينته على رسوله و المؤمنين، وألزمهن كلمة التقوى. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عديما